بسم الله الرحمن الرحیم ادا سی او عمل چه په هغه عمل مانی د جنت ټوله دروازې د انسان لپاره کولا وی دیشي په هغه عمل مانی د انسان د لپاره د جنت هر یو دروازه پاغي مانی د دا دا داخلي دلو امکان موجود کلی دیشي نو هغه عمل په ظاهر باندې ډیر معمولی عمل دی خدایي اجر ثواب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذکر کړی دي دا چې داغي اجر ثواب دومره دی کوی چې د انسان ته جنت په خمه دروازه مانی نه نوتل واړین نو ده نه نوتې شي صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی صحیح مسلم کې دا حدیث د عمر ابن خطاب رضی الله تنهو په روایت موجود دی هغه وی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پيومقامانيو فرمایل چې څوک پتا سو کې او دسو کې وضو کې ان د 10 نوم رات پور او د 10 مرادي استنجا چار اندام ټول دي مرادي په خان د سرسوغي وضو کی او د خپل او د 10 د وضو داسه دا کی د دا پوره کی او بیا د او د 10 دا د کلمات و چې اشهد الله اله الا الله و ان محمدن عبدو هو رسولو. دا کلمات وې نو رسول الله سلام الله فرمایند دي سړیده پارا ته جنت اتو دروازه د جنت اتو دروازه د انسان د بارس شي کولا شي او چې د پکه م دروازه معنی داخليږي نو پاغي مایده جنت څخه داخلي دي شي چې د پکه م دروازه معنی دل غوړي نو د پغه هر دروازه معنی جنت ته دا شي نو دادا چې په دې حدیث د او او په خستان د ازماني د یو لوی اجر رسول الله تذکر کو چې د جنت په اتو وانو دروازه معنی پاغي منه د دا داخلي د لسري سبب او ظاهره معنی ډیر وروړي کې عمل لے۔ ظاهره معنی ډیر معمولي عمل لے۔ و رسول الله صلی الله علیه و سلم داږي کم اجر ذکر غو داږي کم ثواب ذکر کو ظاهره خبر دا ډېر لوی اجر دا ډېر لوی ثواب ده ته هر انسان دا خوښته چې ځي جنته داخل شمه ځدی جنته دا داخل شمه ځدی د جنته په هر یو دروازه معنی دی زماده پاره ده نو تو سوي اغه دی امکاني چې په هر دروازه معنی زما نو, نو په دې حدیث کې موږ رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه عملو کو چې پاږي منی د جنته په هر یو دروازه باندې د نوټو زموږ د لپاره امکان موجود دي دی د شي په کلمنګ په خاطري کې سرسوک او د زوکو په خاطري ایخ...